بدأنا مؤخرا نسمع عن الصواريخ فرط صوتية هو مصطلح تزامنا مع استخدام روسيا لهذه الأنواع من الصواريخ في الحروب لا سيما في الحرب مع أوكرانيا أحد الصواريخ الفرط صوتية هو صاروخ سيركون الروسي وهو من نوع الصواريخ المجنحة كروز التي تستطيع المناورة أثناء الطيران ولكن لماذا مصطلح فرط صوتية؟ سرعة الصوت تصل إلى حوالي 350 مترا في الثانية عندما يصل الصاروخ أو الطائرة إلى حدود هذه السرعة يتكون الهواء على شكل قمع حوله ويسمع صوت انفجار عند اختراق حاجز الصوت وهو ما يعرف كذلك بالغارات الوهمية هنا تصبح سرعة الصاروخ فوق صوتية لكن ماذا عن السرعة الفرد صوتية؟ ما أهميتها؟ تسمعون بالحالات الثلاث المادة الصلبة، السائلة، والغازية. هناك حالة رابعة تسمى البلازما. في هذه الحالة يصل الغاز إلى درجة التأين، أي أنه يصبح مشحونا بشحنات سالبة وموجبة نتيجة انفصال الإلكترونات عن الذرات. ويصل الهواء إلى حالة التأين أو البلازما عندما يتخطى الصاروخ خمسة أضعاف سرعة الصوت تقريبا. وهنا يسمى الصاروخ بالفرط الصوتي. صاروخ سيركون تبلغ سرعته تسعة أضعاف سرعة الصوت تكون هذه السرعة للصاروخ سحابة من البلازما حوله ما يصعب عمل الدفاعات الجوية وتتبع الصاروخ من قبل موجات الرادار ولذلك فإن الصواريخ الفرط صوتية تعطي فرصا أكبر في اختراق الدفاعات الجوية